Стів показує вже готову партію їжі. В Духовці готуються ще. Гомілки проправлені прянощами. Поряд контейнерів набирають соління. Перед магазином вишукується черга. а <реку> The younger people, the single mothers, we're trying to help everybody. We're trying to get to the people that the big organizations forget about. We're trying to get to the people that everybody's forgetting about. Because ми are people here in Mikoleb that need help, and we're up here and we're staying till the end to help them no matter what. Прийшла перекусити з онукою Ірина. Дівчинка тримає пластиковий контейнер з куркою, морквою, по корейське та консервованими томатами в руках. Не розмовляє. Зайняти іншою справою. Мама, у нас Зарплата маленькая, ну, 2 тисячі ви дали, от ви стоїмо торговими цвіточками, і хоч щось залишилася, а я залишилася без роботи, Пенсии пенсії ще не пенсионер. Перше прийшла Лариса. Жінка в очікуванні черги за старшу призначила свою подружку. Молодці, хлопці, спасибо Стиву большое. Мальчиків я тоже знаю, це всі знакомые, ми ходимо в убежище к ним. так що завжди внимателі, все підскажуть, Дякую багато, Очень приємно з ними спілкуватися і бачити, дай Бог їм здоров'я. Маринуються, приправляються та готуються все це в невеличкій крамниці. Платить стіх. Суму не називає, каже дрібниці. На вулиці грає музика, співають виключно українські пісні. В приміщенні триває приготування. Євген, який смажить м'ясо птиці, каже, приготування йде близько півтори години. Ну, кілограм 40 покупають. Покупають селень у нас. Все так. Помагають людям. Марія Савицька, Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.